Мешканці Кушугумської громади, зокрема представники тамтешньої молодіжної ради, влаштували екомітинг поблизу мулових ставків, аби вкотре привернути увагу місцевої влади до проблеми. Ми молодь, ми хочемо жити, ми хочемо дихати свіжим повітрям, ми хочемо гуляти та радіти кожному дню. Я вважаю, що моє погіршення здоров'я, саме алергія також якось пов'язані. І мої батьки, мої дідусь, бабуся живуть тут. І я б дуже хотіла, аби їхнє здоров'я було і вони дожили довго. А через ці відсійники, звичайно, це відзеркалюється на здоров'ї нашого селища. Це ненормально. Я вважаю, це дуже велика проблема. Це проблема всього ОТГ». Місцевий житель Балабанового Олександр Дєрійско каже, що останні 10 років за теплою порою року на подвір'ї власного будинку інколи навіть неможливо перебувати через сморід з боку мулових майданчиків. Я хочу пригласити керівництво Запоріжжя, хай поживуть у нас трошки тут у і подивляться, як тут жити, як тут дихати просто мешканці балабно задихаються в цьому сморіді. Трохи більше року мешкає у Балабаному. Запоріжанка Ганна Черевата розповідає, минулої весни почала відчувати різкий неприємний запах. Я не могла зрозуміти звідки він, і вже потім мені розказало саме про оці відстійники, і я розумію, що саме це, ось цю природу, так ось цей край воно дуже псує. І я розумію, що ну якщо це питання дійсно не вирішувати, то це лише примножить проблеми зі здоров'ям. Мешканці громади неодноразово звертались по допомогу вирішення питання смороду з боку мулових ставків до керівництва міського комунального підприємства Водоканал. П'ять років тому навіть проводили масовий мітинг біля очисних споруд відкритого типу. Додає депутат Кошугомської селищної ради Едуард Касіло. Люди все время звертаються. Ми на кожній сесії піднімаємо це питання. Голова та виконком звертаються до горисполкома і до всіх остальних чиновників. А в односторонньому порядку це не рішити, це не всім разом рішать. А ответа ніякого, тільки одні відписки». Голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосоновський каже, що питання модернізації мулових ставків центральних очисних споруд номер 1 водоканалу потребує невідкладного вирішення. Отаких карт приблизно десь 60, які відкритого типу, які ще почали таке існування в 19 столітті. сторіччі. Тобто на сьогодні у нас 21 -е століття, а у нас нічого не робиться. Всі фікалі, які заходять від лівобережжя міста Запоріжжя, саме сюди закачуються, подаються по трубах, вони висихають. Потім вони нагрібаються, от стоїть трактор, нагрібають в автомобіль. Привозять трошки далі. Чому воні йде? Тому що коли коркою покривається, воно не має воні. Тільки перше тепло піде, вони будуть однозначно десь за неділю збирається одна. Карта заповнюється. Вони таким способом штучним, щоб лопатами можна дати їм лопати, напевно, так хай лопатами розкидуть, нагрібають в автомобіль, везуть трошки вище і закапують його в землю. І таким способом у них іде праця. У Запорізькому обласному лабораторному центрі добре знають проблеми мулових майданчиків, що розташовані поблизу селища Балабаного. Каже начальник відділення оцінки впливу на здоров'я людини, факторів середовища життєдіяльності Євген Тулушев. Врачення жителів ми туди виїжджали. Були звернення мешканців. Ми туди виїжджали, щось ловили, щось ні. Але ці речовини, які виділяються з цих мулових майданчиків, це якісь складні органічні сполуки. А наша лабораторія більшою мірою призначена на виявлення шкідливих промислових викидів. І ми атестовані та орієнтовані саме на них. Проте, якщо ми нічого не впіймали, то проблеми не існує. Вирішувати питання, повинен балансоутримувач майданчиків. Додає євро. На мой взгляд, якщо ліжить куча мусор. Ось, на мій погляд, якщо лежить купа сміття, то немає сенсу робити якісь лабораторні дослідження цього сміття. Купу потрібно прибрати і все те ж саме із цими муловими майданчиками. Їх потрібно прибирати. Я розумію, що це вартісна і складна процедура, але якось через якийсь час це все одно потрібно робити. У письмовій відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільно генеральний директор комунального підприємства «Водоканал» Олексій Нікіфоров зазначив, що згідно з державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, для мулових майданчиків передбачено влаштування санітарно-захисних зон у розмірі 500 метрів від межі об'єкта, але щорічно межа житлової забудови в Балабиному неухильно наближається у бік очисних споруд. Згідно даних публічної кадастрової карти України, найближче житло розташоване близько 260 метрів від цих майданчиків. Щодо модернізації цих очисних споруд, у відповіді зазначено, у 2019 році за результатами тендеру водоканал обрав данську компанію «Кові», яка запропонувала стратегічне бачення, розвитку та вдосконалення роботи очисних споруд. Але через пандемію остаточне рішення щодо фінансування проєктів не прийнято. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.